إنك توصل لـ 100 هدف وأنت عندك 23 سنة وكمان بتلعب في أقوى دوري في العالم الدوري الإنجليزي دي حاجة مش سهلة، إنك تاخد سنة 2001 جايزة الفرنس فوتبول كأفضل لاعب في العالم وسط أوروبا دي حاجة برضه مش سهلة، وإنك تجيب هدف لمنتخب بلدك ضد المنافس اللدود ويتاخد الهدف ده ضمن أفضل 10 أهداف في تاريخ كأس العالم دي كمان حاجة مش سهلة، وإن في 2004 الأسطورة بيليه يختارك ضمن أفضل 125 لاعب في التاريخ برضه حاجة مش سهلة بس عارفين الصعب في ده كله؟ الإصابات. أيوه لعنة الإصابات هي الحاجة الوحيدة اللي أقدر أقول عليها مش سهلة. الإصابات هي اللي روغتني كذا مرة زي ما عملت في المدافعين. الإصابات هي اللي بمنتهى القسوة حكمت عليا إنها تقضي على مسيرتي. أنا الفتى المدلل، أنا القصير المكير، أنا الفتى الذهبي الإنجليزي، أنا مايكل أوين. اتولدت في 14 ديسمبر 1979 في مدينة مانشستر في إنجلترا. أول ما بدأت رحلتي كانت في مدرسة نادي ليفربول، اتألقت في وسط الأطفال اللي في سني، لفت أنظار المدربين والكشافين، لدرجة إنهم شكوا في سني وإني مستخدم قصر قامتي في إني ألعب مع الأطفال اللي مش من سني عشان أظهر في وسطهم، لحد ما صدقوا إني طفل فعلاً وإن ده سني الحقيقي، وإن دي موهبة، والكلام ده كله في سنة 96، بعدها اتصعدت في 97 الفريق الأساسي، أول موسم ليا سجلت مع ليفربول 21 هدف، ما حدش توقع لي النجاح ده. وناس كتير قالت عليا انهم استعجلوا في تصعيدي للفريق الاول، والموسم الثاني ليا في الفريق سجلت 23 هدف واخدت افضل لاعب صاعد في انجلترا سنه 98. كل ده طبعا سهل لي فرصه التحاقي ودخولي للمنتخب، وسافرت مع القائمه المشاركه في كاس العالم 98 وانا عندي 18 سنه في فرنسا. في البطوله دي احرزت هدفي في مرمى الارجنتين في ثمن النهائي. قالوا عليه من اجمل الاهداف اللي دخلت في البطوله، بدا تاخد كمان في اجمل 10 اهداف في تاريخ كاس العالم، ومن جمال وعظمه الاقدار ان بعد البطوله دي وبعد الهدف ده ابقى بطل قومي لشعبي، وفي سنه 98 برضه اخترت كافضل شخصيه رياضيه في استفتاء البي بي سي، وللاسف بعدها بفتره كانت اول اصابه قويه ليا كانت في الفخد في مباراه ليدز يونايتد، بس رجعت بعد اصابه موسم كامل، لكن رجعت اقوى من الاول، وشاركت مع المنتخب في يورو 2000. لكن في سنة 2001 بدأت الأرقام القياسية والتألق والظهور بشكل متميز وأنا عندي 23 سنة وصلت لهدف رقمية في الدوري الإنجليزي لما أحرزت الهدف رقمية في وست هام يونايتد في 29 ديسمبر في 2001 وده أصغر سن اللاعب في الدوري الإنجليزي يوصل للرقم ده وعلى فكرة بقى محدش حدش قدر يكسر الرقم ده لحد النهاردة السنة دي تقدروا تقولوا كده كانت وش السعد عليا تألقت مع ليفربول في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي وتعلقت في نهائي كاس انجلترا، وكمان جبت جون في نهائي السوبر الاوروبي قدام العملاق البافاري بايرن ميونخ، وكانت احلى لحظه في حياتي لما تم اختياري اني افضل لاعب في العالم من الفيفا والفرانس فوتبول سنه 2001. اللقب اللي قدرت ارجعه بعد ما غاب عن اللعيبه الانجليز من سنه 1979 والحد النهارده ما حدش غيري قدر يوصل له. حققت مع ليفربول نجاح بالثلاثيه. كاس الاتحاد الانجليزي وكاس الاتحاد الاوروبي اليوروبليج والدرع الخيريه وبعد كده جه المدرب جرارد هوليت ماسك تدريب الفريق ما كانش في بينا كيمياء حصل بين اختلافات ومن بعده المدرب راف بنيدز وكان ليفربول ابتدى يضعف ان الفرقه ابتدت تغير جلدها وما قدرتش تنافس على الالقاب وما عرفتش العب ما كنتش مرتاح الفتى الذهبي الجماهير ريدز ما بقاش ذهبي ماكينه الاهداف توقفت الجناح الطائر اتحبس فقررت النمشي بعد 8 مواسم تاريخيه مع الريدز وبين جدرانه في سجل حافل ب 279 مباراه احرزت فيهم 158 هدف و16 تمريره حاسمه قبل ما قرر الرحيل وعشان الذهب ما يكونش غير مع الملوك قررت اروح الملكي لريال مدريد في صفقه قدرت ب 12 مليون يورو وسط دهشه عشاق ليفربول اللي حزنه كتير على رحيلي ولما رحت للملكي كان وحش اوروبا فريق قوي جدا فريق مدجج بالنجوم مش سهل على اي لاعب يعرف يفرض اسمه ويتحط اساسي على ناس كتير قوي مش هيكفيني فيهم وقت اتكلم ورغم كل ده ومع اني ما شاركتش كتير كاساسي قدمت وفرضت نفسي رغم اني لعبت 45 ماتش معظمهم مش اساسي لكن انا اتسجل 18 هدف وللاسف اتصبت وقعدت فتره بعيد عن الملاعب وطبعا ما لقيتش مكاني في التشكيل الاساسي وقعدت دكه كتير ما استحملتش قررت تاني نرجع للبيت اللي طلعت منه الدوري الانجليزي وكان هدفي ان اروح اي نادي في وسط الجدول عشان اضمن مشاركه اساسيه مع منتخب بلادي في كاس العالم 2006 انضميت فعلا لنادي نيوكاسل الانجليزي سنه 2005 بصفقه بلغت قيمتها 16 مليون يورو وفعلا لعبت بشكل اساسي مع نيوكاسل وقدمت اداء جيد اهني ان اروح اساسي مع منتخب انجليزي في كاس العالم بس للاسف عشان اكتر حاجه بيبقى نفسك فيها مش بتحصل تاتي الرياح ما تشتاي السفن اول دقيقه ليا في اول ماتش ليا في كاس العالم 2006 مع السويد برغم ان ما حدش جه جنبي وقت في الملعب وانا بصرخ مره واحده حسيت ان العضله الفخد بتخرج من رجلي وده ادى لقطع جديد في الرباط الصليبي نتج عنه ان الاتحاد الانجليزي اعلن غيابي عن باقي مباريات كاس العالم بل عن الملاعب كلها لفتره كبيره وده كان اخر امل ليا ان احقق اي حاجه مع المنتخب بس للاسف نصيبي من الانجازات في المنتخب ما خدتش منه غير الهدف اللي في كاس العالم 98 الجاي تاني للملاعب بعد سنه ونص تأهيل كملت مع نيوكاسل ولعبت معاهم 79 مباراه احرصت فيهم 30 هدف في 2009 نيوكاسل هبط رسميا للدرجه الثانيه وفزقت معاهم عقدي وانا طبعا ما كانش ينفع العب في درجه تانية حظي ان مانشستر يونايتد كان ماشي من عنده نجوم كتير في الفتره دي كارلوس تيفيز راح للسيتي ورونالدو راح لريال مدريد فكروا فيا كبديل ليهم وتعاقدوا معايا سنه 2009 في صفقه انتقال حر لعبت مع الشياطين الحمر 52 مباراه حرزت فيهم 17 هدف واحرست معاهم كاس الرابطه الانجليزيه والدوري الانجليزي وانتهت معاهم مشواري في 2012 لما اتصبت في عظم الفخد تاني وغبت كتير ورجع والاصابه اتعودت لي الألم تاني لحد ما قرر النادي يستغنى عن خدماتي حاولت اصنع مجد تاني مع نادي ستوك سيتي لما تعاقدوا معايا في 2012 ولعبت معاهم موسم واحد 2012 2013 لحد ما قررت ان خلاص ان احسن حل عشان ما اتصابش اني ما العبش ونهيت مسيرتي الكرويه واعتزلت الكرة سنه 2008 بالنسبه للعب الدولي مع المنتخب وفي 2013 اعتزلت اللعب تماما ونهيت المسيره اللي عكرت صفوها الاصابات اللي بدات بالانجاز والالقاب واللي جايز جدا ان لو كانت الاصابات بعدت عني كنت ممكن تشوفني دلوقتي واخد القاب اكتر بكتير وحققت انجازات ما تتعملش بس الحاجه اللي احب اني اقولها اني اخر لاعب انجليزي يحصل على الكره الذهبيه ومن بعدها محدش عارف يعمل الشرف ده للكره الانجليزيه